أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا عالسلامة أزول ولن نزول نستنى كالعادة يجيو الأشخاص قبل ما نتلقى في الموضوع طبعا كالعادة نتكلم حول الموضوع اليوم أنا كنت اليوم باش نتكلم على ما يسمى بالجسد الإنساني ولكن رأيت أن أتكلم على الإنسان بصفة عامة لكي أحدد وجوده في الوجود وأحدد وجوده في الكون لكي نعرف آه شنو رأي الغنوصية آه في ما يسمى الإنسان مساء الخير ساره بخو مرار أتعتقد الغنوصية بدوران الأرض يا بخو مرار من عرش يعني أنت تمزح أو فهمت يعني من نعرفش أن يعني الموضوع راه هو موضوع مزح والأسئلة مش مسألة جدية ولا مش جدية مهمنيش أنا في الأمور بك وإنما فما اسئله أهم وأكثر جدية كان معندها أنت مهمكش الموضوع معندها ولا تسألوا بنية حسنة أو بنية خاطئة أنا مانيش نعرف النوايا للعلم إن الغنوصية لا تتدخل في ما يسمى العلم التجريبي اذا هذه المساله عود اسالها الى ما يسمى علماء التجريبيين او علماء الماده والفيزياء والكيمياء هم تجد عندهم الجواب الصحيح العلمي الاخير طبعا ننطلقوا نزيدو شويه ننطلقوا سلام سلام سلام سلام خديجه أبوكاليبس حسن، محمد، حداد، رجاء، شادي، سارة، برو، أميرة، رمزي، أهلا بجمع الكل. سلام سلام ميزيك. سلام. كما قلت لكم يعني ونعاود نقول لكم هذا العلم أنا منحبش نتكلم فيه لأنه يعتبر مع علم لأصحاب المهتمين بالموضوع نعرف اللي أكثركم يحبوا نتكلم في التاريخ أو في السياسة أو في الهوية أو في المعتقد أو في نقد ما يسمى بالإسلام كما قلت لكم أنا تجاوزت مرحلة نقد الإسلام عشرين سنة وأنا ننقد في الإسلام أظن كل ما عندي قولة حول الإسلام لقد قلته فلا داعي للتكرار، وتلقاه هذا في الفيديوهات الامتاعي مرحباً بالجميع إذا بدنا انطلق السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر أزول عسلمة أهلاً وسهلاً بكم اليوم بش نتكلم حول أهمية الإنسان أو نظرة الغنوصية لما يسمى بالإنسان أول حاجة نحب نقولها لكم أن الغنوصية من الحاجات المهمة هي أنك تتعلم شيء ثم تمر إلى ما بعده يعني لا يحتاج التركيز على الفكرة الأولى هذه من القواعد الأساسية للغنوصية مثلاً نضرب لك مثال أنك تحاول باش تفهم التنفس متاعك أو طريقة التنفس متاعك أو مثلاً دقان قلبك لو تبقى تفكر في التنفس وفي دقان القلب طيلة حياتك سوف تتعدد أول ما فهمت الحاجة انتقل إلى شيء آخر لكي تكون المعرفة أحسن آه المهم آه المسألة به ابوكاليبس خلي معناتها الأسئلة أرجوك معناتها في آخر الفيديو أنت تقول هناك نوعين من العلم العلم والبحث في العلم الخارجي وهو العلم والبحث في العلم الداخلي علم الوعي وفي معظم الأحيان يصلون نتيجة متقاربة نوعا ما طبعا طبعا هذه هذا ابوكاليبس الكلام اللي قلته هو الذي تقوله الغنوصية عندما يصل ما يسمى بالعلم المعرفي على قد ما يتقارب العلم المعرفي أو العلم الداخلي أو العلم النفسي من العلم المادي على قد ما يتقارب على قد ما يصبح الإنسان أكثر تطوراً وأكثر استخدام وفهم للكون لأن هناك علم مادي وعلم نجم نسميوه علم عدمي أو علم مادي وعلم نفسي على قدم الإحساس البشري يقرب للعقل الإنساني وذلك عليه وذلك على الجسم الإنساني يكون هناك التوافق والتوازن في الوجود ولهذا لا يجب الإفراط لا في هذا ولا التفريط في ذاك يعني الإنسان لكي يحصل له التوازن الداخلي يجب أن يكون هناك متوازي بين ما يسمى العالم المادي والعالم الحسي العالم الحسي الذي لا يعتمد على أشياء مادية يتحول إلى خيال وإلى عبثية وإلى تخيلات وإلى تصرفات غير منطقية وغير حقيقية. وعندما المادة تطهو على ما يسمى الحس تتحول إلى نجم نقولها بين قوسين إلى تصرفات حيوانية. لهذا تطور المادة يجب يكون مربوط بتطور الوعي وتطور الحس. اذا يجب ان تنسى كل ما قد قلناه احنا قبل اعطينا معناتها فكره من عدم الانفجار العظيم أه، ظهور الوجود الاول ظهور الماده الان باش نحاول نلخص هذا الشيء كله لانه هو بحد ذاته كل ما قد... كل اللي قلناه متركز في الانسان احنا متفقين ان الانسان في الوقت الحاضر ديما طبعا الغنوصيه تتكلم في الوقت الحاضر ليس هناك معنتها موجود في الوجود على حسب معرفتنا احنا اعلى درجه في الوعي والفكر والتطور والتحكم فيما هو حوله والفهم والحس من الانسان لان على حسب الغنوصيه الانسان هي الغنوصيه هنا للعلم لا تقول الانسان وانما تقول الوعي المادي والذي معناتها بالنسبة لنا توا معناتها يعتبر هو الإنسان وهذا أنا على حسب معناتها المعرفة متاعي معناتها عند الأشخاص اللي درست عندهم الغنوصية يتكلمون على الوعي المتمثل في المادة يترك المجال أن هناك وعي آخر غير الإنسان سوف نلتقي به يوما من الأيام ولكن كما أن الغنوصية لا تبحث في الامور يعني سابقه زمانها تعتبر الغنوصيه او المعرفه هي الحقيقه الآنيه على حسب المستوى الذي وصل اليه الانسان، ما هي حقيقه بالامس قد تكون كذب اليوم وما هي معناتها كذبه يمكن معناتها في المستقبل كانت حقيقه اليوم. اذا الغنوصيه تعتبر ما يسمى بالوعي المادي أو ما نسميه إحنا بالإنسان هو خلاصة الكون بل خلاصة الوجود بل خلاصة الوجود والعدم والحديث نلقوا ياسر أحاديث تؤكد على ذلك في الإسلام منها حديث علي الذي يقول وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر داءك منك وما تبصر دواءك فيك ولا تشعر يعني شوف هذه القولة يعني وأهميتها وهي قولة غنوصية منسوبة لعلي هل قالها علي أم نسبت إليه أحنا لا نهتم بمن قال ومن قيل لأن في الغنوصية المعرفة هي حق إنساني حق إنساني وخاصة الجانب الحسي ولهذا الغنوصية تعتبر إن ما ينسب للفرد هو ما ينتج فعليا ماديا يعني انا وقت نصنع هذا ستيلو هو ملكي انا فهمت يعني انا اللي صنعته صحيح بمشاركه التطور الانساني والعقول البشريه ولكن ما يصدر عني عن فطره وعن وعي وعن, وعن معرفه وعن حقيقه هو احساس بشري المهم اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر دواءك منك وما تبصر داءك منك وما تبصر دواءك فيك ولا تشعر والقران طبعا يتكلم عن هذه المساله عندما يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون طبعاً ما ناخدوش الآية كما هي يعني هذا فكر ينبع من الفكر الغنوصي ونجده في كل المعتقدات وكل الأديان وفكرة وجعلناك خليفة في الأرض أيضاً تنبع من الفكر الغنوصي أي خليفة في عالم المادة طبعاً لم يجعله أحد خليفة وإنما ليس ذات هي الذي جعلته خليفة ليس هناك أي دليل على أن هناك ذات لأن كما قلنا لو كانت هناك ذات فعلية واعية هي الذي خلقت الكون لكان الكون أحسن مما هو عليه ولا ما, ولا ما كان متطور إذن وتقول وجعلناك خليفة في الأرض وحاكم للمادة والفكر نفسه موجود عند اليهود عندما يقول شعب الله المختار فهو المقصود به الإنسان هو الموجود المختار من طرف ما يسمى الكون أو الوجود ولكن هما نسب ذلك لهم على أساس هم شعب الله المختار والفكرة نجدها في المسيحية إنه ابن الله أو الفكره الغنوصيه ان الانسان إن الانسانيه الانسان هم أب... معناتها كل البشر هم ابناء الله وهي فكره نجدها في كل المعتقدات ان الانسان صوره مطابقه للاصل لما يسمى بالرب تعالينا يعني يعني الفكره اهميه الانسان المعتقدات كلها في الشرق والغرب الديانات الفلسفيه وغيرها وغيرها أعطت قيمة للإنسان ولم ولا نجد معتقد لا يقدس الإنسان وهذه فطرة موجودة داخل الإنسان الأول ولولا هذا الإيمان من الداخل بأهمية الإنسان لما تطور الإنسان. آه إذن هذه مسألة مهمة فالإنسان كما يمكن أن يكون ربا عظيما يمكن أن يكون شيطانا رجيما كما يمكن أن يكون وهذا أغلب الناس مع الأسف مثل الأنعام بل أضل سبيلا لأنه يعيش مثل الحيوان أغلبهم على الفطرة بدون وعي يأكل ويشرب وينكح ويكبر ويموت يعني الإنسان آآ آآ الإنسان يعطي ما يسمى عنده عدة خيارات أما أن يكون فوق المادة ويكون ربا كما يمكن أن يكون شيطانا كما يمكن أن يكون مثل الأنعام بل أضل سبيلا بل الحيوانات يمكن أفضل منه لأن الحيوانات فترتهم يعني ليس لهم القابلية لذلك بينما الإنسان له القابلية أن يسمو بنفسه كما له القابليه ان ينزل بنفسه وهذا مسألة مهمه وايضا معناتها لكن مع الاسف خاصه الديانات السماويه وخص بالذكر هنا الاسلام والديانات السماويه الذي الأرثوذكسية او المتعامله اللي موجوده عند عامه الناس لم تنتبه إلى قيمة الإنسان اللي موجودة في الكتب السماوية وكما مثلاً في اليهودية اعتبروا بقية البشر هم عبيد اليهود كما في المسيحية اعتبروا أن ابن الله هو عيسى ويجب كل البشر تصبح عبيد لعيسى وتحت أوامر عيسى كما أن الإسلام جعل الإنسان مجرد عبد حقير مسكين دليل مستكين للذات الإلهية أه اذا هذه معناتها مساله مهمه أه معناتها تخلي الانسان أه معناتها في الديانات ما يسمى هذه السماويه الانسان مجرد قربان للرب والفكر المتعصب وتجعله كما قلت عبد حقير دليل لهذا الرب ومن يجعل الانسان مثله معناتها هذا يجعل الانسان أك معناتها اكثر دناءه من الحيوان. وهذا نجده حتى في الإلحاد الذي يجعل الإنسان مجرد مادة ويعتبره مجرد آلة ويعتبر الإنسان مجرد حيوان مثله مثل أي موجود آخر مجرد جسم يعيش ويأكل ويشرب ويموت هنا الفكر الإلحادي المادي أو الفكر الفوضوي المادي يقلل من قيمة الإنسان ويأتي مثلا بعض الملحدين يقول لك لا فرق بين إنسان وبين فراشة ولا بل يمكن معنات الفراشة أهم أو يقول لك كنا كلنا متساوين في سلم الوجود وهذا ليس صحيح لأن هناك تفاوت موجود واضح في الوجود وهذه حقيقة سوف نعرفها في الموضوع إذا الإنسان لو لا يعطي لنفسه قيمة كإنسان لا أحد في الوجود أو في الحياة يمكن أن يعطيه قيمة بغض النظر إذا الإنسان لو لم يعطي لنفسه قيمة في سلم الحيوان لما تميز عن الحيوان وهذا لا يخص المجموعة الإنسانية فقط بل حتى المجموعة الفردية الإنسان الذي لا يعطي لنفسه قيمة ولا يؤمن بنفسه وقدراته وذاته فلا يمكن لأي إنسان أن يعطيه قيمة ونعرف إحنا كما قلت لكم الأحاديث وما أحاديث قدوسية بقدرة الإنسان منها لو تعلقت همة بني آدم من وراء العرش لناله يعني ما وراء العرش يعني الأصول للربوبية يعني لناله يعني طموح الإنسان يجب أن يكون طموح كبير بغض النظر هل هناك قوة هي أعطتنا هذه الأهمية أو رب كما تقول الأديان أو إن الكون بطريقة طبيعية هو اللي أعطانا أن نكون أحنا في سلم عالي من سلم الوجود لكي نسير الكون لأن الكون ليس له رب إذا قيمة الإنسان يعني كما قلت لكم العلم يبحث في كيفية الأشياء ولكن لا يفسر لماذا الأشياء وعلى الموجود كما تقول القنوصية الموجود المادي الواعي المادة الواعية هي الذي تحدد الأهداف صحيح نحن مع أنت نتجه نحو التطور مع أنت نحن نتيجة التطور حيواني والحيوان هي الحياة نحن تطور الحياة بما سوف توصلنا إلى هذه الحياة من حس ووجدان نحن لا يمكن أن نكون مجرد حيوان كما يروج أصحاب الإلحاد المادي الجاهل أو المتعمد وأصحاب الأموال والمناصب والسياسة الذي تقلل من قيمة الإنسان ويقول أن الإنسان مجرد مستهلك يأتي لهذه الدنيا لكي يأكل ويشرب وينجب وينكح ويذهب وينتهي للأبد هذه معناتها ما يسمى من الناحيه الالحاديه الماديه. ااااا معناتها مساله واضحه او كما قلت بالنسبه للاديان التي تجعل من الانسان قربانا لرب او قربانا لخرافه او انسان يمشي يقتل روحه لانه سوف يموت شهيد من اجل اله خيالي. أو إنسان يضر الآخرين من أجل إلى خيالي وهنا سيطرة الإيديولوجية التي مهما كانت إيديولوجية دينية أو عقائدية أو سياسية أو إلحادية أو فلسفية كما قلت لكم الإنسان لا يجب أن ينتمي لإيديولوجية بل لازم أن ينتمي لذاته كإنسان كما قلت لكم هذا ينطبق على الفرد الذي يؤمن انه معناته الانسان اللي يؤمن انه مجرد حيوان مثلا الملحد المادي يقول لك انا مجرد عبث وصدفه وجودي وانا مجرد حيوان سوف يعيش مثل الحيوان ويموت مثل الحيوان بلا اي قيمه ومن يعتبر نفسه مجرد عبدا حقيرا لرب مهما كان او قوه فسوف يعيش حياته كامله عبدا حقيرا كما يؤمن أما الذي يؤمن إنه إنسان له قيمة في قيمة الوجود الحياتية فهذا سوف يعيش سيد نفسه ورب نفسه المهم كما قلت يجب أن ننسى ما قد قلت يعني ابعدوا الفيديوهات السابقة ثمانية فيديوهات السابقة كانت فيديوهات معقدة وأنا يعني عملتها بسرعة تفهموا التسلسل لظهور ما يسمى الانسان اللي هو موضوعنا واللي هو خلاصه الكون وخلاصه الوجود آه والذي هو ياتي في آه قمه الهرم الوجودي بل ياتي في قمه الهرم الحياه وياتي في قمه الهرم الوجودي وياتي في قمه الهرم العدمي بصفه عامه آه معناتها هذه مساله لازم نفهمها اذا ساعات معناته ونتو حاجه ما تفهمهاش ما حتى مشكل لان كل ما نقرب الذواتنا كل ما نقرب العالمنا كل ما نقرب الحاجات اللي نلبسوها واللي نحسوها واللي نمسوها نفهموا اكثر والوجود بصفه عامه ما هو الا عمليه تكرار من العدم وكما قلت لكم كيما الشيء والظل او الشيء والسراب او الشيء والمرئات آه كل شيء يعني متداخل في بعضه وكل جزء من الكون يحتوي الكل في الكل إذن آه شعلينها في التسميات كما قلت لكم ونتكلم على الغنوصية في المعتقدات وتاريخ المعتقدات والأديان آه على آه السلسلة اللي مزلت ما كملتهاش اللي وصلت لها للسفر المحايد سوف أرتب بكل دقة آه الترتيب آه بالرسوم وبال الاشياء باش تكون عندكم فكره واضحه. اذا احنا كمجموعه بشريه تعيش المهم توا الاهميه هو ان ننظر للانسان كانسان هذه كمجموعه بشريه الذي تتميز عن الحيوان تعيش على ارض اللي هي الارض نتاعنا توا من المجموعه الشمسيه من مجره درب الدبانه في هذا الكون المادي في هذا الوجود الفعلي في قلب العدم المجهول. كل هذا موجود في الانسان. كل العدم وكل الوجود وكل الطاقه وكل الماده وكل العناصر وكل التجارب الجماديه او المعدنيه والنباتيه والحيوانيه موجوده كلها في الانسان. نعم الانسان هو قمة الوجود قمة الحياة قمة العدم قمة الطاقة قمة الكون قمة كل شيء فهمتها. بصفة عامة فما حاجة نقطة هوني ينزلني نركزوا عليها وقلتها قبل أن الكون غير متساوي فماش مساواة في الكون لماذا؟ لأن ما نطلق عليه حاضر ليس موجود وجود فعلي هو تتاخل الماضي مع المستقبل فأحنا عندما نقول حاضر الآن عندما نقوله الآن أصبحت في الماضي وقت نجيب نقولها هي في المستقبل إذا أي فعل أو أي قول أو أي شيء نعملوه هو تداخل الماضي في المستقبل الحاضر هو معناته لو تم تعريف الحاضر هو آه نقطة الالتقاء بين الماضي وال مستقبل، هذه مسألة. نفس الشيء بالنسبة للتطور. نفس الطريقة، يعني احنا لا نتطور بنفس الطريقة، لا من ناحية الكون بصفة عامة، وإنما حتى فيما يخص الإنسان. لا يمكن أن تقول إن فلان مثل فلان. ولكن هوني مسألة مهمة جدا، فما أشياء معناتها متشابهين فيها نوعاً ما، وهذا تقعد نتكلم وتتكلم على تركيبة الإنسان. أما اللي حبيت نقول اللي مش ليبوه فلان وأمه فلانة كما ليبوه واحد آخر وأمه واحدة أخرى هذه مسألة طبعاً هذه فيها يعتبر هذه فكرة غنوصية ولكن يتفادوها للحديث عنها لأن بعضهم يعتبروها نوعاً ما عنصرية كما الذي يولد في إفريقيا ليس مثل الذي يولد في أوروبا مثل الذي يولد في آسيا احنا على الأرض إذا هناك عنا مكان وعنا زمان طبعا الانسان الذي يولد في القرن الماضي مش نفس الانسان اللي يولد في هذا القرن اذا هناك هناك تفاوت ولكن هذا التفاوت الذي موجود في الكون قد ناخذه بطريقه سلبيه على انه تخيير جماعه على جماعه ولكن قد ناخذه بطريقه تكميليه يعني كل انسان يكمل الاخر فهمت وهذا ما نلاحظه معنا في الوجود أن نلاحظه وضوحا معنتها في الوجود ان التطور الحيواني او النباتي او المعدني موجود لانه يمثل تسجيل التاريخ موجود يعني نلقاوه في كل حاجه هذه نقطه مهمه جدا والكل ينبع ما يسمى بالعدم الذي هو اصل الوجود واللي بعضه كما قلت لكم يطلق عليه الله او الرب او اي شيء اخر ونجد هذا واضحا يعني في في في, في القران في عده ايات ولكن في سوره قل هو الله احد هنا نلاحظ الاحديه وهنا لو نبدل كلمه الله بالعدم قل هو هو هو, هو شيء مجهول الله احد يعني قل هو العدم،, العدم أحد وإحنا قلنا القانون اللي يحكم العدمية هو قانون الأحدية بينما القانون الذي يحكم الوجود هو قانون الثنائية والتعدي قل هو الله أحد قل هو العدم أحد العدم صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد هنا استعمل كدمة الولادة لأننا نعرف مجانب من القرآن مأخوذ ما يسمى بالغنوصية النسطورية أو النصرانية اللي كانت موجودة في منطقة الجزيرة العربية فاستخدم لم يلد ولم يولد يعني معارضة لفكرة ولادة المسيح يعني على أساس أن المسيح هو ابن الله وأن مريم هي الذي ولدت المسيح ولكن كان يمكن أن يقول أه لم يخلق ولكن من الجمش يقول لم يخلق ولم يخلق من الجمش فهمت؟ إذا استعمل كلمة لم يلد ولم يولد ولكن هنا أه الصورة هذه أو ما يسمى أه الآيات هذه أه لو أه تعمقنا في الغنوصية نلقاها تقول ولم يكن له كفوا أحد هنا وتقول الله الصمد أي العدم صمد صمد يعني نجم نقولوا الصمد عنده ياسر تفسيرات معناتها منها لا جوف له فهمت او القادر او الازلي او القوي او الذي يستمر آآ الذي آآ نتوجه اليه الذي ناتي منه يعني فما عده تفسيرات لمساله الصمد اما بقيه الايه ولم يكن له كفوا احد الذي له كفء العدم هو الوجود هذا ما لم يقله السورة القرآنية وما يكون كفء هذا الوجود هو الكون وما يكون كفء هذا الكون هو الإنسان إذا معناتها الفكرة بدأت واضحة على أهمية الإنسان في الغنوصية اهميه الانسان في الغنوصيه يعني ليس كما تقول الاديان انه عبد حقير ذليل متذلل لربه وليس كما تقول يقول الالحاد المادي مجرد ماده تحكم فيها اعصاب ومشاعر وعباره على روبوت سوف ينتهي كان هنا نرجع للنقطة هذه كما ان الموجودات غير متساويه لكن تكمل بعضها هذه نقطه مهمه يعني هناك عدم تساوي في الوجود فما درجات ولكن تكمل بعضها كذلك الانسان غير متساوي الا إن في الوجود الحاضر الذي هو فيه آه الوجود الحقيقي هو مكون مكمل لبعضه يعني كل واحد منا هذاك علاش الغنوصيه تهتم بما يسمى بالانسان الكلي او الوعي الجماعي او آه العقل الجماعي او الاتحاد الانساني طبعاً أغلب خاصة مثلاً تو بعض الجيولوجيات العلمية أو المادية التي تستعمل التكنولوجيا تعتبر أن توحيد البشرية يجب أن يكون تحت سلطة بشرية خاصة ما يسمى خاصة الخاصة هذا ما نجده في الغنوصية الدينية أو العقائدية ومن هنا جت فكرة النبي وجدت فكره المجموعات السريه كما الماسونيه كما اخوان الصفاء وغيرهم فهمت من الفلسفات او المجموعات البشريه التي تعتبر ان الانسان معناتها لا يمكن ان يسير نفسه بنفسه يجب مجموعه هي التي تكون وصيه عليه ومن هنا تاتي ما يسمى بالسلطه الدينيه الاسلاميه المسيحيه حتى البوذيه وغيرها من المعتقدات او ما يسمى الجورو الذي يتحكم في الجماعه. كما ان الفكر المدني الغربي او ما يسمى الفكر المادي التكنولوجي يعتبر انه يجب ان نسيطر على الانسان بالادوات التكنولوجيه ونراقب الانسان في تصرفاته وعلاش لا معناتها في المستقبل تكون هناك يعني عباره على بيوس موجوده في الانسان بش يعرفوه شنو هو يعمل وشنو هو ما يعملش نوع ميعملش وبش طبعا الان كما قلت لكم نجموا يوجهوه بالانترنت بالبرامج التلفزيه بالاشياء الهامشيه لانهم ما يساعدهمش إن كل البشريه تعرف الحقيقه وهذا سوف انا طبعا ضد هذه الفكره رغم ان الانسانيه أراها غير مستعده لهذا الامر. اذا تداخل الماضي في المستقبل هو الذي يجعل ما يسمى الحاضر ومن هنا التنوع هو الحاضر الموجود من أجل التكامل والتناسق والتطور كذلك الإنسان ليس متساوي مع الأسف هذه حقيقة غنوصية ليس متساوي مع لا في الدرجات العقلية لا في الدرجات النفسية لا في الدرجات الحسية ولا في الدرجات الجسمية حتى فيما يخص الدرجات الجسميه وحتى في مساله ما تنحكيو عليه وتنحكيو على الجسم الانساني ما يسمى فكره او الرجل والمراه وهذا كل السبب ان الانسان الاول كان عنده نوعا ما حب السيطره او الغرور بالمعرفه وشاف يعني روحه فما اشخاص وصلت الطريقة من المعرفه انها شافت روحه عندها الحق انها تتحكم في الناس الآخرين يعني ما يسمى بالوصية على الآخرين طبعا الغنوصية تبحث حتى في مسألة الموقع والتاريخ والأرض الأرض مقسمة إلى مناطق وكل منطقة الذي ظهرت فيها البشرية عندها فكرة هي الغنوصية في هذه المسألة إن الإنسان الإفريقي هو إنسان يملك مثلا القوة البدنية وهذا تنحكي عليه وتنتكلمه على الإنسان واحنا نعرف لتركيبة الإنسان على حسب الغنوصية هي أربعة أشياء هنا باش نحاولوا نفهم المسألة هذه وهو اللي يلخص ما يسمى آه الماضي اللي قلناه هو مسألة آه الفكرة بصفة عامه احنا نعرف الغنوصية إن تعتبر العدم العدم هو العدم الأول هو شيء واحد ولكن هذا العدم ينقسم إلى قسمين ما يسمى بالعدم الأول وهو العدم الغير قابل غير قابل أن يظهر فيه شيء وهو ما نسميه بالعدم القديم هذا العدم الفارغ كليا هذا العدم الأول فهمت هو الذي نطلق عليه النفس بينما العدم الثاني الذي قابل للوجود هو الذي نطلق عليه العقل. خلينا نستخدم المصطلحات هذه على خاطر هي أسهل للفهم. إذن العدم، العدم هو في الحقيقة فهمت يعني انتقل وطن العدم هو موجود فينا موجود فيك وموجود في أي إنسان على شكل نفس ما يسمى بالعدم القديم وعقل بما يسمى بالعدم. الاخير الذي سمح لظهور الاشياء ومن هنا العقل هي اللي تقول مثلا البدء ما يسمى بظهور الافكار او كتابه القلم وغيره. ثم عندنا الوجود والوجود مقسم الى قسمين، الوجود الاول الذي نطلق عليه الطاقه والوجود الاخير الذي نطلق عليه الماده هو الاخير. وهذا يمثل الروح والجسم. اذا بالنسبه للغنوصيه الانسان متكون من نفس وعقل وروح وجسم يعني آه لو نجي نقسموها على قسمين عندنا نفس وعقل هو يمثل العدم وروح وجسم هو الذي يمثل, يمثل الوجود يعني عندنا وجود وعدم الوجود هو الروح والجسم او الطاقه والجسم وعدم هو النفس والعقل والعقل هنا مقصود به الفكرة يعني الفكرة لأن الغنوصية ترى أن العدم الأول هو عبارة على نفس فارغة وهذه النفس الفارغة أدت إلى ظهور ما يسمى بالأفكار طبعاً السلبية التي أدت إلى ظهور ما يسمى الوجود على شكل طاقة ومن الطاقة وجد ما يسمى الجسم هذه معناتها المساله الاربع عناصر اللي بنحكيو فيها في الفيديوهات القادمه ونفهموا شنو قيمه كل واحد منهم اذا هنا معناتها كما قلت ان الطبيعه الانسانيه لا تريد مع الاسف يعني الطبيعه الانسانيه اللي قريبه من مرحله الحيوان لا تريد ان نتساوى او لا تريد ان نتفاهم لكي نكمل بعضنا فهمت يعني هذه مساله آه واضحة ليش لأنه ترى أن بعض الأشخاص لهم الوصاية على الآخرين وفما أشخاص متأخرين وفما أشخاص ما يحتاجوش أو ما ينجموش يصلوا إلى الدرجة من العلم والمعرفة اللي إلى الآخرين أنا ضد هذه الفكرة أنا بالنسبة لي أهمية الإنسان ليس آه مثلا من ناحية الجسمية طبعا تكلموا عليها ليس بجماله لأنه أجمل فلان أجمل من فلان وليس لأن فلان أعلم من فلان وليس لأن فلان أكثر حس من فلان وليس لأن فلان عنده طاقة أكثر من فلان وإنما بالتكامل مع بعضنا هو اللي يخلي ما يسمى في الغنوصية أو ما يسمى حتى في البيدية التلميذ والتلميذ والأستاذ يعني هنا صحيح هو الأستاذ يعتبر أكثر معرفة في مجال معين من التلميذ ولكن هنا لو التلميذ يساوي نفسه بالأستاذ لن يتعلم من الأستاذ ويفسد كل شيء كما أن الأستاذ لو ينزل إلى مستوى التلميذ سوف يفسد التعلم والاستفادة وسوف يقع خلل لأن يعني في طبيعة الوجود طبعا هناك أشياء في الوجود غير طبيعية ياسر هما أشياء طبيعية نجموا نسيروها للطريق الصحيح، مثلا بعض الناس مثلا توا مثلا بجراحة التجميل، هل تدري أن أي إنسان توا أي امرأة أو أي راجل ينجم يولي يشبه التوم كروز ولا ما نعرفش شكون. يعني تنجم تبدل كل شيء بدنا كامل تبدله، فهمت؟ يعني الكلنا باش نوليو ونشبه لبعضنا. هل هذا هذا هل هذا يعتبر عمل إنساني يعني من ناحية الحس هل هو عمل إنساني أنا نمشي نبدل خشمي ونبدل بدني ونبدل واحد كذا يعني فما حدود معينة صحيح ولكن لو كنا نجمه طوى علميا إن الكلنا نوليه كما نقولوا إحنا شبان الرجال الكل يوليو شبان والنساء الكل يوليو شبان إذا هوني مش هذا هو المهم فما أشياء أخرى أهم وهذا ما سوف نحكي عنه في الفيديوهات السابقه حول نقط المهمه اللي اربع نقط مكونات البشر هو النفس والعقل والطاقه باش ما نستعملش الروح والجسم هذم اربعه نقط اساسيه ثم عنا ما يسمى الارض اللي احنا موجودين فيها المكان قدر الشيء الانسان موجود الان فوق الارض اذن الارض وشنو اهميه الارض وشنو اهميه الشرق الاوسط وشمال افريقيا طبعا المنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي جدا مهمه لانها هي موقع اختلاط الاجناس عندنا الجنس الاسود اللي هو موجود في افريقيا الذي يتحكم فيه ما يسمى الجسم المادي والذي ظهر منه الانسان الاول وظهر منه الانسان العاقل ثم كيف انتقل وعمر الكرة الأرضية ثم بقت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي منطقة جدا مهمة ولهذا في كل الجيولوجيات الباطنية تلقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي منطقة أساسية من سيطر عليها سيطر على العالم وفي الحقيقة تو نعرفوها أن مثلا أمريكا وتمشت عمرت وخذت ما يسمى بالسود من إفريقيا عندما انتقل السود إلى أمريكا ما أصبحوش كما هو موجودين في إفريقيا لأن الإنسان نجم طور المكان اللي هو فيه ومع تفهم فما جانب طبيعي فما قولة فلسفية تقول لك أن الأرض مقسمة إلى أودية وإلى أنهر وإلى جبال وإلى بحار لكي لا يسيطر قوة واحدة على كل الكرة الأرضية السيطرة معتها مرفوضة وإنما التعاون والتحابب وما يسمى بالتحابب هو الحب الذي موجود بين كل الشعوب هو الذي سوف يخلق الإنسان الإنساني ويخرجه مما يسمى العالم الحيوان إذا كما قلت وأقول نحن البشرية في آخر مراحل المراهقة في بداية دخول عصر ما يسمى الشباب ومن هنا آه نبدأ آه معنتها غدوه نحكيو على الجسم ثم آه نحكيو على الطاقه آه طبعا يمكن الجسم نحكي عليه في جزء فيديوهات ولا ثلاثه لان الجسم جدا مهم وهنا ما من نعرفش مانيش نحبش ندخل في التفاصيل آه تفاصيل الجسم آه سوف اتكلم على الحواس الخمسه وسوف اتكلم على كيف نجعل جسمنا سليم بالاكل بصفه عامه لان بدنا في الحقيقه راهو يعالج نفسه بنفسه الادويه اللي يعطيونا فيها 90% كلها امور تجاريه احنا ماناش محتاجين لكل هذه الادويه وانتم ما تعرفوا فهمت انا معتمرت بالسلطان وعولشت منه بطريقه الاكل والاكل جدا مهم لان مع غدوه راح نحكي فيه الموضوع ما نحبش ندخل فيه خاطر موضوع ياسر كبير يعني الانسان عندما يولد ما هو الشيء الذي يفعله اول ما يولد؟ هو الهواء، هو التنفس. اذا يعتبر التنفس هو العنصر الاول والاساسي لما يسمى البدن او الجسم، التنفس السليم والتنفس الصحيح والتنفس الهواء النقي. مش تتنفس نتاع آه، اكراهب ولا كذا وكذا حتى السجائر يعني تعتبر تنفس يضر البدن لكن أن انا نتكيف هذيك حاجه اخرى آه، يعني المهم انا واعي بالمساله هذه آه، الاهم نقطه هي التنفس ثم ماذا بعد التنفس؟ بعد لا تتنفس شنو تعمل؟ تاكل اذا هوني الاكل والشرب هما مساله ثانيه عنصر ثاني اساسي لسلامه البدن ثم بعد الأكل، شنو الأكل؟ هي ما يسمى مع بعض التنفس والأكل هو النوم أو الراحة أو تريح البدن. الإنسان لازم يكون شابع نوم مش يرقد مليون ساعة طبعاً. وهنا عندما ما نقول الراحة أيضاً نفس الشيء نقول الحركة. يعني الإنسان وعندما يمشي يرقد هو يتحرك نحو النوم. إذاً هوني الانسان تعتبر النوم السليم والحركه او الرياضه الخفيفه مش الكبيره هي اللي تحدد العنصر الثالث والمهم هو ما يسمى الحركه والقيام وتنحكيوا عليه هذا ثم المساله الرابعه اللي هي مرتبطه نوعا ما بالحركه هي الافراغ او الذهاب الى المرحاض الانسان اللي ما يمشيش للمرحاض ياسر مش باهي ليه ومش باهي للجسم بتاعه ما يسمى الافراغ. اذا التنفس والاكل والنوم والخمول او النوم والحركه والافراغ من كلهم عندهم علاقه بما يسمى الجسم الانساني. اذا نظن غدوه باش نبداو نحكيه على الجسم ويمكن نعملوا اكثر من فيديو على الجسم، كان عندكم اسئله مرحبا بكم. أه نظن عملت 40 دقيقة. لا من بعد لن... لا هذاك نتكلم على غذاء وهذاك باش نتكلم على الجسم يمكن في حلقتين يمكن ثلاثة من بعد باش نتكلم على الطاقة فهمت من بعد باش نتكلم على العقل من بعد باش نتكلم على النفس فهمت وغذاء النفس وغذاء العقل وكيفاش نغذيه وعقلنا فهمت الوعي هو في النفس، وتنوصل للنفس تنتكلموا على الوعي، ما إحنا قلنا أن النفس متكونة من أربع عناصر إحنا تكلمنا عن المسألة هذه، أن النفس متكونة من أربع عناصر أساسية، التي هي كما قلنا، النية النية و... أصبر اللحظة، هذه وراقة هذوما كثروا عليّ أي، وراء يعني النيه والايمان والوعي والحب فهمت ما المانع من وجود كائنات غير ماديه واعيه ذكي... ذكيه خارج اطار ادراك حواسنا المحدود ليس هناك اي مانع ممكن موجود ممكن ولكن لم نتصل بها بعد حسام لم نتصل بها بعد لو كان اتصلنا بها لو كان عندنا الدليل لان كما قلت معناتها في الفيديوهات السابقه الكون تطور في نفس المستوى لو هي موجودة في مكان معين لم راهي درجة الوعي نتاعها ودرجة العلم متقارب منا فمت... ما هيش فايتتنا ياسر ولا ما احنا فايتتنا بشوية ولا هي فايتتنا بشوية إذا ليس هناك حتى مانع يمكن أن تكون ولكن لم نصل بعد للإلتقاء والحديث معها هل الإشكال الهندسة علاقة بخلق المادة؟ هل لأشكال الهندسة علاقة بخلق المادة طبعا طبعا الهندسة طبعا نحكيه وديك الزادة فيها المسألة على الهندسة والأعداد والأرقام تقول إن العقل عدم قديم كيف والعقل إحدى ركائز الوعي أه. تقول إن العقل عدم قديم لا النفس هي عدم قديم والعقل هو العدم القريب الذي ادى الى الوجود فهمت وكما قلت انا في الغنوصيه عندك عدم ووجود العدم ثم نوعين من العدم العدم القديم والعدم القريب فهمت العدم القديم هو النفس والعدم القريب القريب لينا طبعا احنا هو العقل إذا لو تلاحظ أن الغنوصية تضع النفس والعقل بجنب بعضهم، وتضع الطاقة والجسم بجنب بعضهم، فهمت؟ إذا شيء طبيعي، العقل هو أحد ركائز الوعي، بينما معنتها هذا تو نحكيو عليه وتا على الوعي، كيف تتواصل مع العقل الباطني؟ العقل الباطني هو الأشياء اللي أنتِ آه نجم نوعين من العقل. آه وتنقول العقل الباطني هل تقصد به العقل الباطني الخاص بك؟ لأن العقل الباطني الخاص بك هو ما عشته أنت مع أنت في حياتك وشاهدته بحواسك ولكن لم تتذكره أو لا شعور وأنت في هذا الوجود. مثلاً واتقنت في كرش أمك ولو تخرجت من كرش أمك. ثم هذا يتسمى العقل الباطني ولكن هناك عقل باطني اخر الذي يطلق عليه اسمه ليسبري يونيفرسال ما يسمى العقل العالمي او من عرش يونيفرسال ما عشفش سميوها بالعربي اما ما يسمى بالعقل الكلي فهمت بالنسبه للاتصال بالعقل الكلي يحتاج الى البدن يحتاج الى البدن والى الطاقه، فهمت؟ آه مثلا معناتها ما نحبش ندخل في المواضيع هذه تو عليه، اما مثلا الماكله، الماكله اللي ناكلوا فيها، الماكله اللي ناكلوا فيها 90% منها ما هيش صحيه. فهمت؟ هناك ما يسمى بالماكله الحيه. هل تدري ان اكل أ... طبخ الشيء هو القضاء عليه كليا؟ فهمت؟ خاصه الخضر والغلال وغيرها. به آه هل ممكن الانسان بالعلم خلق ذكاء اصطناعي يفوق ذكاء الانسان آه، طبعا هو خلق ذكاء اصطناعي يفوق ذكاء الانسان طبعا فهمت لكن هل يمكن ان يخلق وعي هل يمكن ان يخلق وعي يعني هذه مشكله كبيره فهمت انا اتصور الانسان لو وصل ان خلق وعيا فهو او ما يسمى بنفس أه الفكر هو أفكار بالكمبيوتر موجود أفكار ولكن ليس هناك وعي ينظم تلك الأفكار لكي يستنبط أفكار أخرى بالنسبة للغنوصية تقول أن العدم لا يمكن خلقه لا يمكن أن يكون اصطناعياً الإنسان يمكن أن يأخذ يعني يصل للعدم ويعطيه تجربة فكريه لكي يتحول وعي وهذه مساله جدا متقدمه يا ساره بينما ينجم معناتها صعيبه ياسر معناتها علميا مازال الانسان ما فهمش العدم ومفهمش النفس. فهمت به نواصلوا هل ممكن الانسان بالعالم خلق ذكاء الصناعي يفوق ذكاء الانسان؟ هنا ماذا تقصد بالذكاء؟ فوالا يعني الذكاء هل معلومات أو وعي فكري. آه، الغنوصية تقول مستحيل الحقيقة في المسألة هذه، علميا مازالوا ما وصلوش هذا السؤال، هذا السؤال يسار حتى وانت قبل آه، وقته فهمت. آه، هناك هل أنت صديقة مع كريم؟ من نعرفش شكون اللي معايا صديق في فيسبوك، شكون اللي مش معايا. هناك أشكال هندسية تظهر على حقول الحبوب بين ليلة وضحاها. من فضلك اخي كريم في حلقه الاعداد والاشكال 90 يكون كلها علاقه طبعا راهو هو الاشكال نلقاها حتى في النبات ساعات تلقى نبته تاخذ شكل حيوان معين او تاخذ فعل معين او علاقه جنسيه هذا ما هو صدفه لان الكل مربوط ببعضه وراه لان شنو هو الماده الماده اللي احنا نسميه ماده هو تشكل تشكل الحس والتجربة في المادة لهذا نعتبر الجسد هو مركبة العدم لكي العدم يصبح له معنى فهمت؟ هذا ما انتهى المثلة. أنا موجود عندي الواحد متاعي البروفيل متاعي كريمة ما مبلوكي بلوكي ما نجمش جاوب عليه أه محمد كريم العبيدي وعندي ماسين العبيدي يمكن أن تجده أه محمد الطالبي أنا أشعر بأني أمتلك جزء كبير من الحس وأحاول تطوير الوعي كيف سبيل الى ذلك آه, لازمك تعرف تعرف الحس بتاعك شنو لازمك تفهمه وتعييه وتوجهه فما جانب كبير قتلك داخله في الاكل آه, الجسم الجسم السليم في آه, اللي قلنا لك العقل السليم في الجسم السليم الجسم جدا مهم صدقوني الجسم جدا مهم العقل الكوني فوالا العقل الكوني اللي قال العقل الكوني آه. به خلنا هذه المادي يدى إلى تضارب الأفكار في الوطن العربي أكثر الملحدين يا أمين من الملحدين في العالم ما يسمى يتكلم باللغة العربية هما ملحدين مدينين مع الأسف لأنهم مع الأسف إحنا في العالم امتاعنا ما يسمى العالم المتكلم بالعربية لا نعرف نسينا نسينا ما يس... الإسلام أقضى علينا الإسلام قتل فينا فكره الابداع قتل في المصري الذي بنى الاهرام فكره الابداع قتل في النوبي السوداني فكره الابداع قتل في الامازيغي الشمال افريقي فكره الابداع قتل في العراقي فمت حضارات ما بين النهرين فكره الابداع قتل في السوري والسرياني فكره الابداع قتل حتى في العربي اليمني والعربي فكره الابداع هذا الكل ان الاسلام سم قاتل للفكر وللنفس وللروح وللذات البشريه. احاول الوصول الى مرحله الاستنار والاستسلام مع العقل الكلي كيف اصل الى ذلك؟ كما قلت لك هذاك عمل طويل جدا وحطها في بالك محمد الطالب بنعاوده لك انه لا يمكن ان تصل الى ذلك الا بعد عمر معين، بعد الأربعين بعد الخمسين بعد ال هذا اللي يقول لك عمره عشرين سنه و25 سنه وصل اعرفه راويك الإسلام أدى إلى تدني مستوى الإنسانية في شمال إفريقيا ورخصه وأصبحت النصوص راباني هي المقدسة طبعا ليس في شمال إفريقيا بينما في كل العالم الإسلامي أشك في ديني ولكن ما زلت أصوم واصلي بسبب الخوف من المجهول وما رأى الموت الشيء الذي تقوم به بالقاسم على أساس إن الخوف. الخوف من ماذا؟ الخوف من ماذا؟ هل الشيء الذي تقوم به على أساس الخوف يعتبر عمل جيد أنت كان جيني تقول لي أنا أحترمك ولا من عليك على خطر الخاف منك تنطيح طيح لك قيمتك أنت تولي إنسان ما عادش عندك قيمة الشيء يجب أن نفعله وإحنا لنا إيمان وعقيدة به وإلا لا نفعله الخوف هي عبادة العبيد فهمت؟ والطمع في الجنة وغيرها من هذه الأمور هي عبادة الطامعين آه كريم ما هذا الشيء مختلف اسمه أو دوائر الحقول آه كريم هذا شيء مختلف اسمه ما نعرش نوع تحكي يا, يا أبوكاليبس لو توضح الفكرة آه أكيد وتسمى بالهندسة المقدسة أي طبعاً طبعاً الهندسة معروفة فأنت الهندسة والاعداد والموسيقى وكل هذه الامور فهمت باهي غنجي نشوف شنو هو الاسله حتى بعد ترك الاسلام الزو عاني من طبعا طبعا نقعد نعاني نعاني من الإسلام نعاني من الإسلام والضياع فيما يسمى بال... بالالحاد المادي للحاد الأخلاقي الإلحاد الإنساني المنتشر الآن لا يختلف بالنسبة لي الإلحاد هذا مع ما يسمى بالاديان والالحاد اللي تشوف فيه هذا اللي يروجوا فيه واللي يتكلموا عليه وأنا ملحد وأنا ملحد وأنا كذا وأنا دارويني وأنا كل هذا كان نفسه نفس الاديان الإنسان المسلم كالمربوط إلى حبل اسمه الإسلام طبعا لا مجموعة من الوجود والعدم الذي كريم العبيد الله هل سيكون عندك مشكلة أنا نسم مجموعة الوجود والعدم الذي كريم العبيد يؤمن به الله هل سيكون عندك مشكلة طبعا عندي مشكلة طبعا لو لو قلت العدم إنه الله وهو اللي خالق هذا الوجود هذا يساعدني يكون مع الله، يعني أنا تولي ما عادش عندي مسؤولية. فهمت؟ ما عادش عندي مسؤولية، تعرف شو معناها؟ يعني أنا لو أؤمن بإله أعتبر غير إنساني، لأني لا أصل إلى مرتبة الله. إذا هل الله يؤمن برب؟ هل الله الذي تؤمن به حسين يؤمن برب؟ هو إلهك ملحد. فهمت؟ الاله الذي تؤمن به ملحد لا يؤمن برب. اذا هذه مشكله كبيره وكان تحب نناقشوا فيها حسين هذه المساله. اكبر خط في الغنوصيه يقول اكبر غلط قامت قام به البشر انه جعل فهمت للكون وجود او للوجود وجود. دروس لا يوجد للاسف تابع غيرها من القنوات. لا فما كثير من القنوات، فما كثير من الفرنسيين يتكلموا، انا ننصحكم تتبعوا ما يسمى بال اللي يهتموا بالطبيعة ويهتموا بالنبات ويهتموا بالأكل السليم ويهتموا بـ يعني ضد هذه العولمة وضد هذا اللي موجود فهمت؟ طبعا يمكن حلقة بالإلحاد الإيماني. تحب تدخل في الإلحاد الإيماني؟ الإلحاد طبعاً فما الإلحاد الإيماني فما الإلحاد غير مادي هو ما يسمى بالإلحاد الأخلاقي أو بالإلحاد الإنساني فهمتَ هل حقاً كل ما كان الإنسان أكثر بساطة كان أكثر إبداعاً طبعاً متفق معه أكبر حجاب أكبر حجاب لل... للتبعية وللبعد عن الحقيقة أكبر الحجوب هو معناتها المعرفة ما يسمى المادية والدبلومات والأمور هذه اللي لنا فهمت؟ أنت شوف اللي عندهم دكتورايات اللي كلهم حكيتهم فارغة شوف المبدعين والمخترعين كلهم اطردوا من المدارس نتاعهم فهمت؟ هذاك علاش ترى التنظيم التعليمي الأوروبي هو تنظيم نوعاً ما فيه ياسر أشياء سلبية خاطر يوجه الإنسان الحس تطور مع المادة شكرا ابوكاليبس هل تؤمن بالعدميه اي العدم بعد الموت؟ اني قلت لك انا حكيت عليها هذه المساله بالنسبه لي فما احتمالينا فما احتمالينا، أما, اما نؤمن بالوجود لا لا ما نؤمنش انها ما. نؤمن اني بعد لا اموت ابقى موجود لكن هل ابقى موجود بدون وعي ولا بوعي هذا فيه اختلاف الاسلام مبرمج عقل المؤمن عليك تحدي البرمجه. الاسلام ليس فيه ايمان، الاسلام المسيحيه اللي فيها ايمان. شفت انا حكيت البارح قلت الاسلام هو اقرب للغنوصيه من الناحيه الماديه، والمسيحيه هي اقرب للغنوصيه من الناحيه الروحيه. واليهوديه هي اقرب للاثنين ولكن جاعلينها لهم هما برك، يحبوش يعلموها الاخرين. فهمت هذاك على جال المسيحيه ضح جانب من اليهوديه، وجاء الإسلام في جانب من آه اليهودية اختفى الحب واختفى كل شيء وش رايك في المسيحيين آه الكناريين الباطنيين ابقوش اليوم عاشوا في القرن الوسط وحاربتهم الكنيسة بكل قوة طبعاً طبعاً هي قلت لك الأديان كل حتى مثلاً المسيحيين هذوم الباطنيين كما مثلاً الصوفيين في الإسلام فهمت آه كانوا يستعملون المسيحية لكي لا يتم اضطهادهم وكانوا يخفون الحقيقة ما يسمى بالفرق الصوفية سوى في المسيحية سوى في الإسلام غيرها آه هو معناتها المسألة التنافر المعروف يمنع الشخص من الإلحاد لأن الإلحاد اللي منتشر نصح معناتها كان كان باش تتبع الالحاد اللي موجود توا منتشر هذا المادي فهمت احسن ما تتبعوش اقعد مسلم واللي مسلم صوفي ولا فهمت احسن من اللي تتبع الالحاد تتجلى في الكون بصفه عجيبه جدا وما هي الرياضيات اصلا الرياضيات هي اهم شيء عندك الرياضيات الرياضي هي تقول الغنوصيه ان الموسيقى هي وحي الكون فهمت والرياضيات هي علم الكون هذاك معناتها انا تكلمت عليه في الصفر المحايد وعلى الأعداد السلبيه والعدد الايجابيه الاعداد بالنسبه للغنوصيه تاتي من العدم يا دروس نعم هناك الحد غير مادي وهو الحد الايماني الحد الحسي طبعا طبعا طبعا من الفرق بين الحد المادي والايماني الالحاد المادي يؤمن كان بالماده يعني يؤمن كان بالماده يؤمن كان بالجنس، يؤمن كان فهمت الاشياء بعض المشاعر كذا معناتها الانسان ما عندوش مبادئ انسانيه ما يؤمنش ما يسمى بالاخلاق ما يؤمنش هذا هو الحاد المادي، يقول لك نموت إن انا حتى شيك ها وانتهى وكذا، هذاك علاش تلقاه يرغب في الدنيا يحب يعيش اكثر شيء ممكن وتلقاه معناتها معناتها بالنسبه ليه الموت هي النهايه، بينما الالحاد المادي هو ابعد من ذلك. فهمت؟ طبعاً طبعاً آه إنسان خرافي هل السمكة آه التي خلفك تسبح في البير لا تسبح في الماء الجهل عدو التطور سؤال كيف تطور الحسن تعامل معه تطور عن طريق المادة متوازيين هل هل كان محمد يعلم أنه يكذب على البشر أم كان معذوراً بسبب مرض نفسي آه من أسأله هو بسألني أنا <تصفيق> من عرش عليها أنا ليش بالعكس في الالحاد المادي ايجابي ويبحث على التشبث الح... ليش بالعكس في الالحاد المادي ايجابي ويبحث على التشبث بالحياه، تشبث بالحياه شنو معناها؟ شنو نقصد التشبث بالحياه؟ طبعا لازمني انا أتشبث بالحياه انا ملحد معناتها ايماني اتشبث بالحياه لكي اكسب اكثر تجربه ممكن. الحدث الفضل يعود لذلك، الموسيقى هي الرياضه المسموعه، بالفعل، بالفعل. ااا أه ما هذا السؤال هل هناك حياه بعد الموت الحياه موجوده الا في هذه الحياه، اسالوا سؤال بطريقه صحيحه هل هناك وعي او احساس او وجود بعد الموت هذه حاجه اخرى، اما تاكد كل ما تقول وما تفعل وما تتكلم يبقى مسجل في الكون ويمكن نهار يخرجوا لك الكاسيت نتاعك ويحطوها في في مسجل ونشوفوك شنو عملت من الاول للاخر شنو فكر فهمت؟ أه بالعقل طبعا موجود اما مش بالجسم. ما زال عندي تردد اني نتقاسم المعرفة لي عندي مع الاخرين في داخلي اعتقد ان المعرفة الخاصة والجهل للعامة آآ تنجم آآ ما, ما تخافش علاش علاش يزين من الخوف فهمت حسين الشاوى إني أرى أن المشكلة عندك يا كريم أن تنظر لمفهوم الله كما تنظر إليه الأديان فترفضه معك حق أما أنا أنظر إليه كما تنظر أنت للوجود فأنا وأنت متفقين فعلياً مختلفين في التسمية أي أيوة وأين المشكلة أخي حسن؟ أنت تريد أن تسميه الله سميه الله أنا مقلقنيش أما أنا لا أسميه الله لأني أنا مررت بتلك المرحلة وسميته الله ومن بعد في التجارب نتاعي وفي المعرفه نتاعي اكتشفت انا مثلا في اخر المرحله نتاع الاعتكاف اللي عملتها 400 يوم في المغرب فهمت وكتبت عليها ما يسمى لاميغوار ما نجمتش نتحرر الا لما كسرت فكره الاله وقتها تحررت وقتها حسيت روحي انسان هذاك الصنم الصنم الذي يمنعك لكي تمر هذاك الحجب الاخير في الصوفية فما قصة علي إن واحد جاء قالوا أريد أن أصل إلى كذا كذا كذا معناتها أريد أن أعرف الحقيقة قالوا له لا تقدر يا أخي قالوا لن حبك تقول هالي قالوا نقول هالك في وضنك كما قالوا لو قلت لك تموت يا أخي قال له في وضنه يا أخي سوعي قامات فهمت نفس الشيء في الصوفية وتتوصل مرحلة أنا عند الشيخ بتاعي الصوفي نهار ما أنت مشيت قلت له مشيش يطلع الله مش موجود لي بدات تقرب من الحقيقه فهمت وهذه مع تذكرتها في مقال بالفرنسيه كيفاش معناتها رايت الله وكنت نشوف فيه في الجمال وكل شيء وخاشع ونازل ومهبط عينيه ونور وكذا من بعد الشيخ بتاعي يقول لي حدق فيه حدق فيه وقت حدقت فيه شنو وجدت وجدت نفسي وجدت الكون الذي حولي فوقتها كسرت المرايه هذيك كسرت العكس هذاك كسرت الصنم اناس الدين نافع للجاهل للعبيد للقطيع طبعا نافع نافع لمن هو قطيع لو معنتها الدين يمنعه ان يسرق او يقتل او طبعا نافع اكيد الاخلاق شيء متغير وليس ثابت يعني أنت في وجهة نظرك الأخلاق شيء والأخلاق بالنسبة للشخص آخر مفهوم الأخلاق مختلفة عنك يعني الأخلاق هي فقط وجهة نظر للشخص وليس قيمة ومبادئ ثابتة أه موها أنا لا أتكلم على الأخلاق الدينية أه لا لا أنا أتكلم على الأخلاق الإنسانية هل يمكن أن تقول لي السرقة السرقة فهمت السرقة أه أو الخداع او الكذب او الغدر او القتل هي اشياء نختلف فيها جاوبني ليس الجميع يستحق المعرفه كاين الناس ما يستحقوش بالفعل،, بالفعل،, بالفعل لكن ما تخافش اللي ما يستحقهاش سوى يسخر منها ما الأقرب إلى الواقع؟ هل الإلحاد أم الربوبية؟ آه ما هو الأقرب إلى الواقع؟ هل الإلحاد أم الربوبية في رأيك؟ آه الأقرب للواقع بالنسبة لي هو الإلحاد. أما ليس الإلحاد المادي. الإلحاد المادي هو مثله مثل الدين، يعني الربوبية تصبح أفضل منه. هل الوعي يستطيع تجاوز حتمية الفيزياء والكيمياء والدماغ البشري؟ طبعاً يستطيع هذا طن أحكيو عليه لا لم أقرأ يا أخي لم أقرأ زاد حسناً سرقة من أجل طعام الفقير مثل قصة رين هود السرقة كانت عمل خير لا أخي لا أخي لا أخي عمره ما هذيك هذيك المسألة النية اللي إحنا تكلمنا عليها فمت... آه النية عندما نتكلم إحنا على الأخلاق فهمت آه لازم نعرف النية النية هي المهمة قلت لك أنا لا يهتم الفعل الفعل اللي زاد السكينة يمكن أن تدافع بها عن نفسك ويمكن أن تقتل بها إنسان إذا هوني النية هي المهمة فعل السرقه ما عنده حتى قيمه متفق معاك فعل القتل ما انا عندما اقتل الجراثيم يعني مانيش عملت اباده للجراثيم وانما نظفت بيتي وهذا نتكلم عليه ايضا بالمساله هذه أه وفقاً قناه المصلحه الجماعيه طبعا طبعا أه لو تحكينا على ماذا رايت في الاعتكاف في الخلوه هذه جبت اسقط نجم مررت بها انت الخلوه طبعا مررت بها ماذا موضوع اخر اخي محمد في الحقيقة الوعي يؤثر كثير على المادة والفكر يؤثر على المادة هناك مذهب فلسفي الان في المانيا يؤمنون بان بالفكرة تعرف الفكرة تنجم تولي تشوف حاجة فهمت؟ تولي تشوف حاجة مش موجودة وتمسها بالفعل الأقرب إلى الواقع برأيي هي الأدرية مع المحاولة دائما لأن بالنسبة لي الأدرية سارة هو مثله مثل الحيوان أنا شخصيا فأنت إنسان خطر أنت كإنسان يجب أن تأخذ موقف لو تأخذ موقف لا أدري هو بالنسبة لي موقف جبان هذه وجهة نظري طبعاً مش يعني إنها لا أدري جبان لا آه شو رأيك في نباتين ولا خضرين أنا نباتي أنا نباتي آه. الأخلاق ليس بالمفهوم الديني يا هل الوعي مسؤول عن الأخلاق؟ الوعي مسؤول كثير على الاخلاق فهمت ليس مثلا مثلا النكاح عمليه الجنس هي المشكله المشكله هي نيه النكاح فهمت آه يمكن يمكن رمضان المقبل فهمت اتكلم عن الاعتكاف المهم وصلنا الى نهايه الفيديو آه شكرا على حضوركم آه تحياتي لو عندكم اسئله أسألوها في في الفيديو تحت تنميرت شكرا على من يوزع الفيديو رغم اللي نشوف حتى حد ما قاعد يوزع في الفيديوهات طبعا لانها صعبه نوعا ما. بكره بش نعمل مباشر هوني من هولندا حول المدينه بتاعي تتحول الى القرن السادس عشر على الفيسبوك ومن بعد على اليوتيوب املي يحب يحضر المباشر يلقاني على الفيسبوك على مسين. شكرا تحياتي ومع السلامه. وردواء موضوع آخر. سلامة.